Євгеній питає, перед утепленням фундаменту ЕППС-ом потрібно обробити його битумною ґрунтовкою і обмазкою. Всередині, засипаний... Всередині фундамент засипаний ґрунтом. Чому не можна просто наклеїти ЕППС відразу на бетон? Навіщо бітумна основа? А я ж звідки знаю, навіщо вам бітумна основа. Євгеній. Значить дивиться. Якщо ми ЕППС не використовуємо як нез'ємну опалубку, не опалубку, то і нам треба утеплити, є декілька варіантів утеплення. Що кажуть норми? Норми кажуть, що знаружи, зовні будинку, там, де може бути дощ, сніг, треба захищати бетон від зволоження, тому що там зайва волога є. Ну, це зрозуміло, всередині будинки її нема тому якщо в нас нема підвалу ми дійсно можемо з вами робити ростіше. наприклад в нас з вами є фундамент куди поїхав є фундамент і нам треба його утеплити ми можемо використовувати декілька варіантів клею але сам ЕППС вже вологу не пускає. Тому, звісно, з точки зору гідроізоляції, ну навіщо, якщо екструдований пінополістирол, якщо ми його наклеїмо, неважливо на що, він вже вологу не пускає звідси. Там, де в нас, наприклад, є вимощення, тече з нього дощова вода, йде замочування нашої зони, і оця волога вже до бетону не доходить. А волога, котра йде звідси або звідси, все одно потрапляє в бетон. Тому волога бетону і волога ґрунту вирівнюються з часом і десь там однаково. І ось тут виходить так, що е, рази ППС в нас воду не пускає, можна гідроизоляцію не робити. І я тут погоджуюсь. Дійсно, можна не робити. Ми тільки повинні з вами пам'ятати, що оксрудований пінополістирол має декілька варіантів кромок. Або прямі, або паз гребінь і трохи рідше варіант шип паз. Ось такий. І ось тут і кроється подвох. Чому? Тому що дивіться, екструдований пінополістирол вологу не пускає, але пиковка вологу пускає. Тому, якщо матеріал обладає водонеприницяйми Властивостями – це не значить, що його шар з цього матеріалу теж буде обладати цими властивостями. Зрозуміло? Ось, тому з точки зору проєктування вузлів ми не можемо спиратися на те, що екстрадований пінополістирол вода не проникне, як шар. Тобто шар з пінополістиролу не проникне, тому що хочемо ми чи ні, поверхня вона не ідеальна, вона може бути крива. Плюс у екструдована пінополістиролу є теж допуски по геометрії, тому що його нарізають розкаленою струною, і він теж там кромка може грати, гуляти і так далі. І тому я декілька, багато разів казав, ми можемо з вами розділяти. Якщо будують будують наймні хлопці, вони будуть відноситись до всього простіше. Якщо ви будуєте самі, ви можете навіть кожен такий стик клеї пеною продути, тому що клей пена Незважаючи на, це, на те, що має парапроникне властиво, але вона капілярна неактивна. Тобто, рідину вона не буде пропускати, зрозуміло. І якщо ви самі виконуєте роботи по утепленню фундаменту і можете приділити увагу і загерметизувати всі ці стики і примикання, а ви ж можете ще утеплювати з різних шматочків, додатково, щоб не було відходів тому що еппс він дорогий матеріал все ж таки ось то дійсно ви можете гідроізоляцію вам робити не обов'язково це так от але все ж таки якщо це найом, найомники тобто бригада або фирм, фірма фірма не має значення я би вам все ж таки рекомендував гідроізоляцію в цьому місці робити але є вихід з цієї ситуації який на сьогоднішній день є в нас бітумної ґрунтовки, біту і клія для екстрадованого пінополістиролу на основі бітуму. І ми можемо клеїти з вами ППС на клей на бітумній основі. Тобто ви зразу виконуєте і гідроізоляцію, і утеплення. Зрозуміло? але для цього дійсно потрібен спеціальний клей щоб для пінопласту там е, застосовуються розчинники котре ст... пінопласт не роз'їдають ось то будь ласка можете використовувати ну скажу, скажу вам так що він дуже такий густий цей клей його треба наносити шпателем Шпат... шпателі треба не один а декілька тому що вони приходять негодні, ламаються клей застигає не можна щистити його там і так далі тому шпателя як розхідники треба в кошторис закладати але все ж таки дійсно ми можемо виконати це на мастіці на, бі... на бітумній основі клей на бітумній основі або якщо ви впевнені в цих підрядниках ну можете використати якийсь там клей на цементній основі підійде ли нам клей пена Ну не дуже не дуже по декільких причинах тому що клей піна вона якби її прижимаєте і не дай Бог хоч трошки будете потім ворушити вару це воно не буде триматися просто-напросто тому що клей піна вона розбухає а коли поворушите, вона і все і не виконує своєї функції а ви ж пам'ятаєте що коли ми робимо утеплення з пара неприникного матеріалу в цій зоні не повинна бути пустот. Нам треба робити так, щоб вони були мінімальні. Вони там будуть, але щоб вони були мінімальні. Щоб не було там карманів для збору води. Не було водозборнику. Зрозуміло? Тому я все ж таки, ну, мені більше подобаються мінеральний клія, бітумний клія, але не клій піна. От якщо ви зробите гідроізоляцію, наприклад, обмазочною, а потім будете клеїти пінопласт на клей піну, ну тоді окей. Такий варіант теж може бути, вона до бітуму пристає. У деяких виробників вони на це акцентують увагу, що їх клей піна пристає до бітумної основи. Тому звертайте на це теж увагу. Не забуваємо, хлопці підписатися, нажати колокольчик всі повідомлення, тому що буде багато виходити відео, вебінарів, щоб ви щоб ви їх не пропускали. І йдемо з вами далі і наступне питання.